Szeretettel üdvözöllek, Lukács Zoltán Gábor, vagyok a Sorslevelek vezetője. Ismét egy inspiráló előadásra hívlak. 2020. június 18-án csütörtökön este 6 órától folytatódik az Akasa beszélgetések előadássorozat. A mostani témánk az Akasa Krónika Misztériuma. Hogyan láthattak a maharisik? Miként, milyen formában tudtak beletekinteni abba az ősi szent tudásba, ahol mindannyiunkról minden ott van, az akasa, a tér, a minket körülvevő közös emlékezet, az a végtelen mennyei könyvtár, amit az Isten teremtett számunkra, és tőle kaptuk, hogy használjuk, és innen kapjuk a tudásunkat, az emlékeinket, a megérzéseinket, az inspirációt, az intuíciót. Mi ez, hol van, hogy épül fel, milyen időrendben vannak ott rögzítve az életeseményeink. Sőt, egyáltalán mi az, hogy idő? Mi az, hogy tér. Számít -e az idő, számít -e az idő hossza. Milyen eseményekre számíthatunk. És hogyan lehet megélni mindazt a fajta tudásmezőt, ami körülvesz minket. Elsőre talán egy kicsit összetettel hangzik ezzel, semmi baj, pont ezért gyűlünk majd össze június 18-án, hogy megmutassam neked Indiából, hogyan tanítják ők, hogyan vázolják fel nekünk az akasa, a végtelen tudásmező működését és szerkezetét. Azt is bemutatom majd hogy mindez milyen formában lett a sorslevelekre rögzítve, hogyan és milyen információkat tartogatnak nekünk ezek az ősi szentírások. Az előadás online lesz, a Zoom online tanteremben. Ehhez igen egyszerű csatlakozni, küldünk majd róla neked információt. További információért pedig javaslom, hogy kattints az info.sorslevelek.hu oldalunkra. Ott találod meg az előadás részleteit és jelentkezni is ott lesz lehetőséged. Szeretettel várlak az Akassa Krónika Misztériuma előadásomra. Köszönöm.